izvod otvornih stavki ili ispis otvornih stavki ili skraćeno u IOS je veoma poznat dokument u računovodstvu i nama računovodnjama knjegovodnjama mi ih znamo na pamet, ali za sve koji su tek počeli svoje poslovanje ili se nisu susretali sa ovim, IOS je jedan od obaveznih dokumenta u poslovanju. Dakle, kako to u stvari funkcioniše i čemu taj dokument služi i najčešće većina je se podobijala od svojih poslovnih banaka, pa ćemo obraditi i njih u nastavku. Dakle, svaki put kada vi izdate fakturu svom kupcu, Svaka ta faktura odgovara jednom takozvanom redu zapisa. Jedan red zapisa, oni koji rade sa bazama podataka, u principu je tačno to, znači jedan red zapisa je jedna faktura, jedan proknjiženi dokument ili već, znači jedna stavka za knjiženje. Svaki put kada izdate fakturu, vi u stvari kod sebe otvorite jednu stavku, pošaljete kupcu tu istu fakturu, A kupac, vaš kupac, kome ste vi dobavljač, inače, vaš kupac, kada plati tu fakturu, to ta faktura, ta otvorena stavka se tim plaćenjem u računovodstvu zatvara. I ako ste ikada čuli za zatvaranje računa ili zatvaranje stavke ili tako nešto, to je u stvari to. Vi ste... Izdavanjem računa otvorili stavku, a oni su so svojim plaćenjem, pa vi onda proknjižavanjem tog plaćenja, vi ste tu stavku zatvorili. Kako ste vi tačno prepoznali da je to baš plaćenje tog i toga, ne nekog drugog ili tako nešto? Pa prepoznali ste recimo možda ste prepoznali ime firme koja vam plaće, možda ste prepoznali broj računa sa koga se plaća i sve to, ali ako ste bilo kako funkcioniše sa fizičkim licima koja ne moraju da imaju privat ovaj bankovni račun, znači mogu sve da funkcionišu u kešu, sakako se zove sa njima U principu može da bude po prepoznavanju imena, može, ali ponekad se desi da to lice da nekom drugom, kao ajde, molim te, ti idi, ovaj, plati mi ili tako nešto, i onda to lice stavi kako se stavi nešto drugo. I pogotovo ako prodajete robu i usluge gde mnogo stvari vam ima istu cenu, znači ono kao milion stavki sve po kako se zove, sve je 10 evra, sve je 1200 dinara. Imate problem da prepoznate i po ceni i po imenu i sve to I ako ste gledali jedan od mojih prvih U stvari ne jedan od prvih, nego prvi moj video Bavi se pozivom na broj Dakle, poziv na broj je ono što će definitivno vama reći To je neko platio da bi zatvorio ovaj račun Ili zatvorio ovu otvorenu stavku E sad, zašto postoji IOS? E, za početak Izvod otvornih stavki isključivo a, dobavljač izdaje svom kupcu. Znači, isključivo vi dajete onome ko je nešto kupio od vas, kupovao, dobijao fakture, Nikako izvod otvorenih stavki ne može da da uh, uh, proda, ovaj, uh, kupac, jer kupac možda nije svestan svih računa izdatih na njegovo ime, zato i izvod otvorenih stavki složi. Dakle, prvo, to definitivno izdaje prodavac prodavac izda izvod otornih stavki gdje recimo može sve da se poklapa i on onda zatraži usaglašavanje poslovnih knjiga između dakle dva partnera gdje je jedan prodavac i jedan kupac ovaj preciznije reći reći dobavljač inače ovaj gdje je jedan dobavljač jedan je kupac I onda oni usaglašavaju svoje knjige, gde znači dobavljač kaže ne duguješ mi ništa, a kupac kaže gle stvarno i kod mene u poslovnim knjigama ne dugujem ti ništa. No, ponekad se desi da stanje nije usaglašeno sa obe strane, te recimo prodavac, to je dobavljač, kaže meni ovaj račun nije izmiren, a kupac kaže kod mene taj račun izmiren, platio sam ti. I onda znači kupac je samo dužan da pošalje uh, uh, uh, dokaz O uplati toga. Ukoliko je, recimo, deo, pa je to slučajno promaklo, dešava se recimo da firme imaju mnogo računa i računovodstvo ne pohvata sve brojeve računa kod svih poslovnih banaka, dešava se da promakne, dešavalo se i bankama da danima ne šalju izvode, neki izvodim potpuno promaknu ili sve to, dešava se da izvod ode u spam i da računovodstvo... Potpuno promaši da fali jedan izvod, dešava se, znači definitivno u tom slučaju vi onda kažete kao kupac, ne, ja sam ti to platio dana i tog i tog. Ukoliko je u pitanju preduzetnik, pogotovo, kažem, ukoliko je u pitanju fizičko lice, znači fizičko lice mogu da oplaćuju i u cashu gde god stignu, dakle menječnica, banka, pošta i sve to. Oni mogu lepo da, kako se zove, može da se desi da nisu upisali poziv na broj, pa kažu ne, evo uplatnica, a ono recimo uplatnica sa pogrešnim pozivom na broj, što se dešava, gde recimo ono kao neko pogreši u prepisivanju, pa onda šalterski službeni kaže Pa da mi, da mi ne upišemo model 97 da bi prošla uplata i onda dođe računovost u broj koji nigde ne postoji u sistemu i onda, i onda ne znaju ko je tačno platio to. Znači, a nezahvalno je zatvarati po tome kao e ovaj je, ostao, ovaj je ostao nezatvoren jer ne znate da li je to baš taj, zbog toga postoje IOS-i i, I onda recimo pošeljete, takođe dešava se da, mislim, dešava se u poslovanju da je Prodavac izdao fakturu, ali kupac recimo nije želeo tu fakturu da da primi, ono desilo se greška, bilo je dva puta su fakturisali zato što firme su mnogo, su mnogo ljudi koji fakturišu, znači ono kao dvojica prodavaca, jedan odlazi na godišnji odmor, zaboravio je da kaže, "Ome koga nas leđe, da je već fakturisao", i to dešavaju de, de, de, se stvari. Pa kaže, ono kao fakturisao sam i to je kaže, "Da, da, al ti ja to nikad nisam naručio, na ono ta roba mi nikad nije isporučena, ta usloga, vidi što je stvari ova, dva puta mi je fakturisano, vidiš datume tako nešto." to će doći do saglašavanja stanja u svakom slučaju. O, e, s, e, dakle iOS pre svega služi da bi se usaglasilo stanje u poslovnih knjigama kod onoga ko je dobavljač, hajde da kažemo prodavac i kod onoga ko je kupac. Znači uvek je ono, uvek je u tom odnosu usaglašavanje poslovnih knjiga. Zašto se zove izvod? Zato što je u pitanju jedan deo sve cele dokumentacije nećemo valjda kompletno knjegovostvo nositi, nositi tamo, nosićemo samo ono što nam nije razjašnjeno ili kako se to kaže računovodstvu nije zatvoreno nije zatvoreno, to ćemo da ostampamo, poslaćemo, neko će posla, većina će poslati dokaze da kaže, ali ja sam to platio to nije nikakav problem. Neki će da ono, dešava se da je neko platio to ali nakon e, datuma EOS. Znači, evo ovdje recimo ovo ovaj neki probni. E, ovde piše 8, a neko recimo će da plati sutra. I onda dok do njega stigne EOS tamo negde 15. decembra ili već, ono deset dana kasni, znači koliko putoje papir ili već, dok to dođe do, do onoga koja je nadležna za sve to i onda kaže onako, pa da, da, da, ali ja sam ova platio i oče. I onda se ova pošalje nazad, onako, ja sam ovo izmirio umeđu vremenu dok mi je stigao IOS. Na dan taj i taj se slažem da je bilo to stanje. I to je to. Zakonski gledano, ukoliko ne odgovorite na IOS, smatra se da, sl da se slažete. I... To je u principu takođe sasvim ok, zato što ukoliko vi prepoznajete sve te cifre, znači pogotovo ako neko pošelji IOS gde piše, ne dugujete nam ništa, zašto biste trošili vreme, resurse, štampali papire, mail server, struju i sve po redu, da biste poslali odgovor da, da, da, slažem se? Država je to prepoznala, ne samo ova, da računovodstveni sistem je to prepoznao i rekao je, ukoliko se slažete, Ne morate da javljate jednostavno protekom roka, smatramo da ste se složile. Ako se ne slažete, molim, obunite se odmah. Rokovi su najčešće pet dana, da li je pet kalendarskih ili je pet radnih, nezahvalno je da bude pet kalendarskih, jer može da se desi pet kalendarskih u sklopu da su... Praznici. Tako da, mnogo je bolje da bude malo duži rok, ali rok naravno zavisi od onoga ko izde i E, sada, kod banaka postoji još jedan ceo nivo, dakle, banke vama pružaju uslugu i oni su vama dobavljač, da ne kažem prodavac, ali oni su vama dobavljač bankarskih usluga. Eto, uh, vi ste njima kupac bankarskih usluga. Shodno tome, oni vama treba da izdaju IOS, pa najbukvalnije, za onih 500, 600, 700, 800, 000, 1200, koliko već svaka banka naplaćuje, dinara, Plus, naravno, za sve one transakcije koje su vam iznaplaćivali sve to, oni to treba da pošalju, znači ovaj, da kažu, evo, uspeli smo da vam naplatimo, svaki put kad smo naplaćivali mesečno održavanje, uspeli smo da vam naplatimo mesečno održavanje. I to je jedan deo ios kod banke, ali drugi deo je i taj što banka vodi neki račun u vaše ime s tim... Što taj novac je deponovan kom banki. I onda će banka vama poslati kompletan spisak, na kraju krajeva posleće zbir. Zbirno stanje, koliko je novca na taj račun prispelo, to jest koliko vam je odobreno. I sa druge strane, koliko novca sa vašeg računa je otišlo, platili ste nešto, to jest zakoliko je vaš račun zadužen. I poslaći vam ta dva iznosa kao, dok, kao e, pokušaj komunikacije da ukoliko se iznos na tom papiru slaže sa vašim poslovanjem, da je u principu onda to to. U kojim slučajevima se ne bi slagalo stanje, recimo uf, zlopotreba platne kartice. Dakle, neko vam je ukrao karticu, vi ste to prijavili policiji, kako se zove, taj neko je uspeo da digne pare na bankomatu i vi sada imate neko sporno stanje, pa sada da vidite, kako se zove, da vidite, znači sad to već zavisi od odnosa između vas, banke i institucije koje izdaje ovaj platnu karticu, da li će to neko nekome da nadoknadi ili neće ili kako. Ali u svogom slučaju vi kažete, ovaj deo nam je i dalje sporen. Znači, može da bude to. Može da bude da je, ovo je inače veoma redko, da banka dozvoli da neko ode kod njih na šalter i da pusti transakciju sa vašeg poslovnog računa, da ode... Tamo negde. Ovo se baš ne dešava, znači ovo je moguće u teoriji, u praksi banke proveravaju sve živo, znači samo što DNK ne ispitaju na licu mesta, čiji zagledaju koje su vam bojebrkovi, mislim. Što je okej. Okay. Znači u teoriji je moguće da se desi, u praksi baš i ne. Znam za slučajeve da je ljudima ušao virus i da su im zato što su im bile prikačene one uh, kartice uh, što su dobijali od banke za kako se zove za pristup uh, ebank sistemu da su im nekako ukrli pin i da su puštali transakcije da kako se zove da idu i sve. To znači eto može biti to na primjer. Uh, uh, sporno pa eto kao to je pod sporom. Vi ne, ono, vi tražite, ne tražite taj novac nazad ili kako god ali u tom slučaju osporavate taj iznos osporavate, znači moguće je imati i naravno, znači ukoliko ste imali bilo kakav neki kredit ili tako nešto, a banka vam je naplatila nešto što mislite da ne piše u ugovoru, da su van ugovore ili tako nešto, znači ili je možda protivzakonito i to. Znači već ćete reći ovaj, iz, ono, ovaj iznos se slažem, ovaj iznos se ne slažem. Dakle, moguće je na iznosu, na iz, ios iz banke prepoznati you, prepoznati da je u pitanju prepoznati da postoji, postoji razlika između onoga koliko ste vi i koliko ste i kako vi poslovali. Mislim, evo recimo da ne, da ne kažem, postoji zlo upotrebe platnih, platnih kartica, kada se jednom provuče kartica, a postoji pet e, e, naplata, dobar broj banaka ima sisteme koje to odmah uoče i odmah storniraju to, ali moguće je da je banka promašila da je banka pomislila da ste zaista dva puta kupili auto na primjer u istom salonu ovaj onaj u razmaku od 5 minuta i da je potpuno ista cifra. Znači dešava se da to promakne i u kom slučaju ćete reći, reći ove, za ove ovo za ovaj iznos se neslažemo, on nam ostaje sporno. Pa dalje idemo, ali znači složili smo se da se neslažemo. Eto. Ovaj naprimer, naprimer, tako. Tako da kada dobijete EOS U suštini, IOS je potrebno da pošeljete, znači tamo gde ste vi od vašeg dobavljača dobili IOS, potrebno je da pošeljete vašem računovodstvu. Ukoliko mislite da postoji neslaganje, pa da vidite u vašim poslovnim knjigama kako je vama vođeno, da li postoji neslaganje u odnosu na ono gde je vaš prodavac, to je vaš dobavljač, gde imate neko neusaglašavanje, nešto niste zajedno sproveli kako treba, moguće da neka faktura jednostavno otišla u spam, mislim, realno gledano. Ili se u potpunosti slažete. Kažem, ako se slažete, a evo recimo za banke je mnogo jednostavno, za banke listom možete da odete na eBank i da filtrirate sve transakcije od dana 1.1. one godine kada ste dobili IOS, znači to bi ove godine bila 2022. Do datuma koji je na IOS-u i da vidite da li se stanja, odobreno i zaduženo, slažu sa onim što je na IOS-u, može da postoji e, dve. Razlike mogu da postoje. Može da postoje razlika u početnom stanju. Jer banka kaže koliko vam je uplaćeno, koliko vam je isplaćeno, a vi ste možda imali neko stanje koje, koje je postojala tu pre. Dakle, može da postoji razlika u početnom stanju i takođe može da postoji razlika u rezervacijama. To je ono kad provučete karticu, ostane rezervisano, ali nije još uvek otišla. Znači, Te dve razlike mogu da budu, sve osno, znači, i njih je veoma lako pronaći. Da ono, znači, na taj dan koliko je bilo rezervacija i to je to, na taj dan koliko je, koliko je, ovaj, pre prvog prvog, to jest na prvi prvi koliko je bilo početnog stanja, veoma je lako putem e banka vaše banke, na vašem poslovnom računu, utvrditi da li postoji neslaganje sa ov, onim što piše na IOS-u. Ukoliko se slaže... A banke imaju sisteme da to provere nekoliko puta pre nego što pošalju. Uh... Ukoliko se slaže, onda je sve okej. Okay. Ukoliko je ostalo nešto sporno, znači vi ste poslali mail banci, rekli ste ja se izvinjavam, ali ova transakcija mi je odbijena, pa niste trebali da je naplatite u nekom iznosu od, ne znam, 70 dinara ili kako god. Vi onda kažete, a ovaj iznos, ona, ovoliko ospora vam. Potpišete se dole, skenirate, pošiljete im na maili, onaj potpisani papir pošiljete još poštom i da kako se zove, i da, i da to bude to. Tako da kažem... IOS, u suštini ukoliko ništa ne uradite to samo znači da ste se složili najčišće se stanja kod obe starane slažu ukoliko se ne slaže trenutak je da se po, pravi je trenutak da se pobunite da bi se polako ispravile poslovne knjige pre nego što nađe termin za završni račun jer potrebno je da prilikom izrade završnog računa da se vaš poslovni odnos u vašim poslovnim knjigama i kod ovog, i kod ovog slažu kako biste imali ispravne završne račune. Ovo video je video možda bio dugačak i iOS je onako malo komplikovana stvar za objašnjavanje, a ja se nadam da sam uspeo da ovaj da pomognem. Zahvaljujem se aplikaciji za usporavanje ventilatora, što mi je iskočilo u sred videa. Vama se zahvaljujem na pažnji što ste oslušali još jedan video od nekih definitivno 15-ak i više minuta. Uh, Sljedeći ću vrlo skoro pokušati da napravim o uh, uh, sistemu e-faktura sa kojim imam problem jer svaki put kad napravim video država napravi izmene tehničkog upustva i sada to sve zvuči drugačije. U svakom slučaju, želim vam da po završnom računu, da po iOSima ne dugujete ništa, a da po završnom računu imate fantastično veliku dobit i fantastično niske poreze, ako je to ikako moguće. Hvala puno i do sledećeg gledanja.